Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Csonke Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem, a PPH egyik vezetője. Én Tóth, Fe én Tóth Ferenc vagyok, szintén a PPH egyik vezetője, Rákóczi falváról érkeztünk a párommal. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseinket, remélem ez nem bántó senki kisá, Senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. PPH előtti, vagyis az eredeti foglalkozásom, én mezőgazdasági gépészként kezdtem, de most a főtevékenységem a csapatépítő szervezés tartom főtevékenységemnek. Családi helyzeten párkapcsolatban élünk. Azért kezdtem itt a Nyílt Akadémén tanulni, mert valamit nagyon kerestem az életemben, amit nem találtam meg. Szüleim révén nagyon hamar úgymond megkaptam azt a tudást, hogy milyen az ember működése, mint egyéni lélek, hova kell eljutni, mi a feladatunk, tehát visszatérni egy magasabb létformánkba, tehát az eredeti létformánkba. De ezt a tudást, hogy hogyan is fogok én oda visszaérkezni, ezt valahol nem találtam meg. Többfelé keresgettem én is, még itt a PPH-nál találtam meg ezt az egyetlen lehetőséget, ahol megoldást is kapunk erre, És Szedlacsik Miklós személyében egy úgymond mestert találtam, hogy mindig a tanítmány találja meg a mesterét, és Miklós Szedlacsik Miklós egy hiteles tanító mestere, ez én számomra Az én foglalkozásom, mielőtt a PPH-hoz kerültem, természetgyógyászként tevékenykedtem, próbáltam segíteni minden embernek, aki, aki kért a segítséget, és nem értettem, hogy az emberek miért produkálnak újabb betegséget, vagy miért esnek vissza ugyanabba a hibába, vagy minden hibánál valakitől külső segítséget kell kérni és én is keresem, hogy hogyan tudnék az embereknek még többet segíteni, akkor találtam meg a PP, pontosabban a PPH talált meg engem és ennek nagyon-nagyon örülök a mai napig, mert itt megkaptam azt a tudást, amit át tudok adni, tovább tudok adni és nem csak az én életemben segít, hanem másoknak is tudok ezzel a tudással segíteni, ha ők is itt tanulnak Szedlacsik Miklós egy olyan komplex rendszert állított össze, ami tényleg minden életterületen segít, és nem kell külső segítséget kérni, meg tudjuk tanulni azt, hogy hogyan ö, tudjuk saját gondjainkat a lehető leggyorsabban és a legjobban megoldani. Enélkül a tudás nélkül, hát egyszerűen nem lehet élni, mert ö, ha az ember a személyiségét önmagát nem találja meg, akkor önmagának sem tud segíteni, nemhogy másoknak. Önmagunkkal kell legelőször tisztában lenni, és megfelelően tudunk bánni másokkal. Mai képzésünket a legnagyobb tudási és tapasztalatú boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Üldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba szeretném megkérni vezetőnket Szeglacsik Miklós Mesterkócst, hogy jöjjön és tartja meg a mai képzésünket nagyon sok szeretettel, köszöntök mindenkit Na nézzük meg gyorsan hogy mit is csinálunk mennyire tetszik nektek a jelenlegi világ és szerinted mi várható? nagyon érdekes egyébként ez a világ mert hogyha megnézzük akkor a, a, tudom, csak az eu országokat megnézzük akkor az egyik országban mit én, megszüntetnek dolgokat, a másod, másik országban meg szigorítanak dolgokat tehát milyen köztes állapotban vagyunk hála Istennek ami azt jelenti hogy még olyan olyan jellegű szigorítások mint amit esetleg már terveznek több országban illetve már van ahol be is vezettek például amit tudom én, Ola, Ola, Olaszországban mondjuk a 60 év fölöttieknek kötelező az oltás meg ha valakinek nincs oltása akkor akkor nem szállhat fel a tömegközlekedésre meg ilyenek Izé az, az Ausztriában még ugye azt tervezik hogy mindenkinek kötelező oltás most szavazták meg igen a parlament most szavazta meg hát ugye elég érdekes és akkor vannak olyan országok ahol meg ahol meg enyhítik a szigorításokat sőt törölték igen a szigorításokat például mit tudom én mondjuk a, hát jó az már nem eu -s de állítólag Írországban is, meg Svédországban is ilyen enyhítések voltak hát az se EU-ség most csak EU-ról EU EU Úgyhogy mintha ilyen totál egységes szabályozás lenne ebben a kérdésben nem? hogyha jobban megnézitek de ez jó mert hogy valamilyen szinten akkor maguk határozhatják meg az emberek mármint a vezetők ugye az hogy mi legyen abban az országban hogy én nem tudom de van fura az egész de az ember így logikusan gondolkodik de csak olyan szintű logikossággal hogy, hogy ugye visszaemlékszik a múltra akkor ugye ebben kapcsolatban voltak ilyen szabályok hogyha mondjuk a gyerek az beteg volt akkor nem lehetett beoltani tehát hogyha még náthás volt akkor sem lehetett beoltani akkor ugye egy másik hogyha járvány volt bármilyen járvány akkor nem volt oltás akkor, akkor nem oltogatták az embereket, járvány előtt lehetett oltani tehát magyarul ugye tavasztól őszig lehetett oltani de télen mivel minden évben járvány volt ezért télen sose lehetett oltakozni jó? tehát ö, érdekes most meg ez nem számít, pedig hát ugye tud, tudni kellene azt minden embernek hogy egy oltással legyengül az embernek az immunrendszere és ezáltal könnyebben elkapja az éppen fertőző betegségeket tehát ez, ez tény, ez, ez, ha valaki azt mondja hogy ez nem így van, na az hazudik ha valaki azt mondja hogy ez nem így van tehát ilyen furcsa és azt úgy mindent lehet tehát gyakorlatilag ezzel kapcsolatban mindent lehet hogy. Nem számít az, hogy, tudom legyengíti az immunrendszert egy oltás, attól még hadd be, hadd legyenek betegek az emberek még könnyebben. Ugyan, És akkor. De az az érdekes, hogy az egészségügyi dolgozók felejtették ezt el alapvetően. Hogy hát azoknak kéne tanulni, mert ezt tanulták, vagy tudni, mert ezt tanulták, hogy hogy ugye amikor járvány van akkor nincs oltás, mert, mert akkor ugye az emberek elkapják tehát ugye láttunk olyat, hogy például a seregben, amikor bevonultunk annak idején, és ugye kaptunk oltást, akkor ugye többen utána betegek lettek pedig hát a katonaságnál ugye ott ugye szűrt emberek mentek katonának, nem betegesek, akik ugye mak egészségesek voltak ugye azok lehettek katonák és, és fiatal emberek, fiatal férfiak és mégis azok közül ugye az oltás hatására többen megbetegedtek tehát nem azt mondom hogy mindenki vagy a többség hanem azt jelenti hogy nem egy-két ember betegedett meg, szóval ilyen furcsa dolgok vannak és és most gondold végig hogy, hogy úgy, úgy néz ki hogy ilyen szabadon csinálják ezeket a ezeket a jogszabálymódosításokat tehát az én nem mondom hogy törvénymódosításokat mert nem az hanem jogszabálymódosítások, itt szabadon csinálják és hát ugye ezzel a szabadon Csinálással az a probléma hogy, hogy nem látni előre hogy mi várható gyakorlatilag tehát ezen a földön ugye szabad akarat van ami azt jelenti hogy a fentiek csak úgy tudnak valamit megakadályozni mondjuk egy szabad akaratot mi az hogy fentiek csak hogy tisztában legyünk ezekkel olyan lények akik létrehoztak minket, oké? Okay? tehát azok a lények akik létrehozták az emberiséget és nem csak a múltról van erről szó hogyha te nem születtél volna ebbe a testbe hogyha nem küldtek volna abba a testbe bele egy lelket tehát gyakorlatilag ugye ez nem csak a múltra vonatkozik hanem a jelenre is és hát lényeg az, hogy a fentiek azok csak úgy tudják megakadályozni a szabad akaratot hogyha az, azt az illetőt kivonják a forgalomból ugye a, a, a forgalomból kivonás az több lehet például lehet mondjuk egy, egy baleset, lehet egy haláleset tehát esetleg egy betegség, csak a betegség az annak idő kell, mire kialakul. Ugye a baleset vagy a haláleset az, az viszonylag gyors. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy a, a fentiek ebbe be tudnak csak úgy avatkozni, ők csak így tudnak beavatkozni, hogy fogják és mondjuk azt a szemét kivonják a forgalomból vagy úgy, hogy betegség, vagy baleset útján, vagy úgy, hogy halálozás útján hogyha nem akarnak hogy valami megtörténjen de hát mondjuk gondold végig mondjuk egy parlamentbe ül itt, ami 300 ember azért biztos hogy furcsa lenne hogyha most hirtelen mondjuk 250-et kivonnák belőle a forgalomból, Érted? mert mondjuk az a 250 így akarna szavazni az 50 meg úgy akarna szavazni tehát rá, tehát lényeg az, hogy kicsit fura lenne ez az egész tehát ezért, ezáltal gyakorlatilag a jövő az ebből a szempontból nem kiszámítható, érted? tehát még a fentiek sem tudják hogy milyen jövő lesz, már csak azért sem mert ugye sajnos az országok élén lévők nagy részét illetve hát igen nagy, igen nagy részét azt a lentiek befolyása alatt van, ezekről nem is tudják az emberek hogy mármint az állami vezetők hogy ők a lentiek befolyása alatt vannak, nem tudják, mert mindig egy hipnotizált tudja legkevésbé hogy őt hipnotizálnak mindenki tudja a környezetében egy hipnotizáltnál hogy ő hipnotizált, csak éppen a hipnotizált nem szóval ők tudják a legkevésbé, el se tudják képzelni, hogy őket alulról éppen manipulatíven hipnotizálták tehát ezáltal ugye mondom még egyszer teljesen kiszámíthatatlan hogy az adott régiókban itt a bolygón éppen mit döntenek vagy mit csinálnak de azért ugye azt szeretném mondani hogy ezt úgy hívják hogy emberi jogok és a testeddel nem más rendelkezik, hanem te. Érted? És ha. Tehát a testeddel való rendelkezés az a saját alapvető emberi jogod, ezt ugye az ENSZ kimondja. És hogyha a testeddel valaki más akar rendelkezni, akkor onnantól kezdve te üldözött vagy. Érted? és mint üldözött olyan országokba be tudnak fogadni, ahol nincs az az üldözés. Világos ez? És ez, ez ugyanolyan, mintha politikai üldözött lennél, érted? Tehát ha valaki nem oltatja be magát, az nem elmebeteg, az nem beteg, az nem bűnöző, érted? és ha emiatt mert nem oltatja be magát ugye üldözötté válik akkor onnantól kezdve ő menekült, nem olyan mint ezek az arapok akik jönnek nem olyan menekült, nem gazdasági menekült mert ő gazdasági menekültek mert miért hagyja otthon a családját és miért csak fiatal férfiak jönnek érted? tehát ők gazdasági menekültek és itt akarnak Fiatal fehér nőkkel párosodni. Azért jönnek, nem másért jönnek, a, a, a, ugye, a fiatal arab férfiak, csak ezért. Én voltam az araboknál, nem egyszer, nem, mondjuk nem sokszor, kétszer voltam arabaknál Ugye összesen három hetet voltunk a két alkalommal, és láttam, hogy mennyire szeretik a fehér nőket, az arab férfiak a nejem is meg akarták venni annak idején, de szó szerint értsd, hogy meg akarták venni. És ugye többen voltunk, mert nem csak mi voltunk, hanem PPH-sként, kétszer voltunk Tunéziában PPH-sként, és nem csak a nejemet akarták megvenni, hanem más hölgyeket is, ez még a 90-es években volt. Tehát az arabok azok nagyon szeretik a fehér hölgyeket és azon belül meg a szőkéket meg kifejezetten szeretik és, és gyakorlatilag az arab férfiak azért jönnek ide hogy mondom gazdasági menekültek mert ugye ott rosszabb az élet, itt jobb az élet és azért jönnek ide hogy összeházasodjanak fiatal fehér nőkkel világos, nincs mások, ha bármilyen más okot mondanak oké? Okay. tehát gazdasági okokból és azért hogy fiatal fehér nőkkel párosodjanak, oké? Okay. na most tehát a másik, másik dolog ugye itt van ez a, az oltás kérdése tehát hogyha valaki nem oltatja be magát és mivel szabad rendelkezése van a teste fölött és afölött senki más nem rendelkezhet, csak az adott személy, ezáltal bárki aki ezáltal üldöztetést kap az menekült státuszú. világos voltam? és mint menekült az olyan országok befogadják ahol nincs ez a mizéria, oké? Okay? de ott csak maradjunk ennyibe, tehát nem véletlenül mondom évek óta hogy legyen három évnyi tartalékod, oké? Okay? nem véletlenül, nem értettétek hogy miért kellett mondanom én se tudtam annak idején hogy miért kellett mondanom hogy legyen három évnyi tartalékod most már tudhatod, világos voltam tehát nézd meg annak idején is ugye voltak politikai menekültek, voltak gazdasági menekültek oké? Okay? de valamilyen oknál fogva több millió ember Magyarországról tehát összességében a múlt században több millió ember Magyarországról elmenekült, elköltözött ugye egy nagy kivándorlás volt a 20 években és egy nagy kivándorlás volt ugye a második világháborút követően majd egy nagy kivándorlási hullám volt 56-ot követően tehát ugye összességében gyakorlatilag több millió ember vándorolt ki de már a háború alatt is volt kivándorlás csak úgy mondanám úgyhogy nem csak a háború után hanem a második világháború alatt is volt ugye szép számú sok sok sok, sok ember aki kivándorolt, kimenekült tehát gyakorlatilag lehet hogy lesz egy újabb kivándorlási láz ezzel kapcsolatban csak azért mondom hogy ki tudja hogy mi lesz a jövő ugye van egy olyan tervezet hogy ide be kell költöztetni más embereket és a fehéreket pedig szét kell szórni a világban van egy ilyen tervezetük tehát az európai fehéreket szét kell szórni a világba és ide meg be kell költöztetni olyan személyeket akik, akik nem itt éltek eredendően nem ide születtek inkább úgy mondanám, jó? na mindegy, szóval a lényeg az hogy ez nem a rossz hír kategória hanem az ember készüljön föl mindenre oké? főleg a mai világban csak mondom előre tehát a szeretet, az semmisé válik amikor az embert, üldözik az embert és nem azért mert bűnözött hanem azért mert valamilyen oknál fogva diszkriminálják, oké? Okay? tehát a politikai üldözés, üldöztetés is diszkrimináció volt ha végig gondoljátok tehát ha valamilyen fog, oknál fogva valakit diszkriminálnak akkor annak el kell onnan távozni, mert különben a diszkriminációból még az élete is veszélyben van, vagy a diszkrimináció miatt, világos ez? nem mintha többinek nem lehetne az élete veszélybe, de ez az ő döntésük, világos? szóval a lényeg az hogy egy érdekes világban élünk, ezt mondhatnánk azt mikor történt ilyen a világban mikor az emberek össze-vissza menekültek hát amikor vagy polgárháború volt vagy háború volt oké? Okay? tehát az emberek mindig akkor menekültek vagy egy háború következménye után vagy egy háború időszakában vagy egy polgárháborús időszakban és akkor ez, ez nem hasonlatos egy kicsit? mondhatjuk hogy de hát ez már nem csak Magyarországot érinti hanem számos országot ér, még lehet hogy több országot érint mint a második világháború érted? tehát akkor mondhatnánk azt hogy az emberiség elleni háború folyik csak nem fegyverekkel hanem inekciós tűvel vívják oké? Okay? és mentálisan vívják, hát minden háborút vívtak mentálisan is mert ott is ugye hogy az emberek menjenek harcolni ahhoz kellett egy óriási mentális ráhatás és hogy elmenjenek harcolni gondoljátok végig ha a teljes nép ellenállt volna avval kapcsolatban hogy menjen háborúzni akkor lett volna háború? sehol, sose világos ez? tehát minél engedékenyebbek az emberek annál jobban lehet húzni a derékszíjon, érted? De, nem, de a derékszíj nem a derekedon van hanem a nyakadon, oké? Okay? <gül> ez olyan mint, a, olyan mint a béka, békát belerakod ilyen langyos vízbe az emberek ilyen langyos vízbe éltek 2019-ig Egy jó kis langyos vízben mivel jól érezték magukat, tudod? és berakod egy fazékba, berakod a békát a langyos vízbe, tök jól érzi magát semmi baj, és szépen lassan elkezded melegíteni a vizet és a béka az teljesen jól érzi magát, simán ki tudna ugrani de nem ugrik ki és szépen melegíted, melegíted addig míg megfő a béka és nem ugrik ki most ugyanez van most az emberekkel, szépen meg vagyunk főzve szépen alán gyújtottak és szépen főzőcskéznek minket és előbb-utóbb meg lesz főve a nép, érted? csak ugye a megfőzött béka az a végén meghal, csak úgy mondanám jó? csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel tehát minél kevésbé látják át az emberek a dolgokat és annál engedelmesebbek és minél engedelmesebbek annál több dolgot megvalósíthatnak ami nem a népet szolgálja világos voltam? ez van, jó? na szóval lényeg az hogy tessék ezeken a dolgokon elgondolkodni mit csinálunk? képzéseket tartunk, azon belül speciális képzéseket tartunk, engem ez itt zavar ez a keret titeket nem zavar? akkor engem se, jó ja. a... ja. látod nem most összeugrott, én ja, itt nem ugrott össze, volt valami változás itt a képen? Nem. nem, akkor csak nálam ugrál, jó szóval lényeg az hogy vannak képzéseink miért vannak képzéseink? Meg nagyon egyszerű okai vannak ugye én 87 óta kezdtem el emberekkel való foglalkozást 91-től szervezek csapatot, 93-tól vezetek embereket és azóta tartok előadásokat 93 óta és azóta tartok képzéseket az emberek számára és engem mindig érdekelt az emberek fejlesztése 93-tól már előtte is érdekelt csak ugye nem volt lehetőségem arra hogy hogy tartsak képzéseket de az hogy én fejlődjek az érdekesnek dűnt tehát az emberek személyiségének a fejlődése az emberek tudásának a fejlődése ez hát engem érdekelt, jobban érdekelt mint hogy mit tudom én mondhatnánk hogy milyen adatokat kellett tanulnunk az általános és a középiskolába. tehát azoknál általánosan jobban érdekelt, szóval a lényeg az hogy érdekelt az emberek fejlődése és ugye több szolgáltatással foglalkoztunk ami elhangzott a házigazdáink részéről amiben piacvezetők lettünk és ezek a szolgáltatások nál az volt a legfontosabb, leglényegesebb dolog hogy olyat nyújtsak az embereknek olyan dolgokat amire az embereknek szükségük van és az emberek valami jó dolgot kapnak tehát hogyha az embereknek jó akkor nekem se lesz rossz, nekem mindig ez volt az elvem tehát ha én olyat nyújtok amivel az emberek jó járnak akkor avval én sem járhatok rosszul és ezért tényleg sikerült olyan szolgáltatásokkal foglalkozni ahol ezt meg tudtuk csinálni és és ezáltal a vezetésemmel piacvezetők tudtunk lenni na most mivel én meggyőzöttem róla hogy ez az elf tökéletesen működik mert én ezt így kezdtem el 91-ben 91-ben ilyen elven volt, nem a pénzért kezdtem el hanem azért mert hogyha én az embereknek jót nyújtok akkor ugye nem így fogalmaztam hogy jó tetejében jót vágy, most már így tudom fogalmazni de akkor ha én jót nyújtok akkor én sem rá járok rosszul, világos ez? Tehát ez és 91-ben én így kezdtem el januárban az embereknek a szervezését na most nem most volt az 31 évvel ezelőtt, tehát 30 évvel, 31 évvel ezelőtt már szellemileg azon a szinten voltam, hogy így voltam képes gondolkodni és rengeteg olyan ember van akik még a jelenben sem képesek így gondolkodni pedig azóta eltett 31 év érted? tehát mondhatjuk azt hogy 31 évvel megelőztem a legtöbb ember gondolkodását de ha végig gondolod ez tök logikus, nem? ha olyat nyújtasz az embereknek ami az embereknek jó akkor neked se lesz rossz teljesen logikus és ugye mi kell ahhoz hogy az emberek, tehát gondoljátok végig bármilyen szolgáltatással foglalkoztunk 91-től én arra törekedtem hogy az emberek fejlődjenek, nem arra törekedtem hogy minél több szolgáltatást tudjanak eladni hanem arra törekedtem hogy fejlődjenek és tudod mit láttam? azt láttam hogy tényleg komoly fejlődéseken mentek keresztül az emberek és ugye mi van? mi van most? ha megnézed van egy csomó üzlet a világon olyan üzlet ahova emberek csatlakozhatnak mert ilyen szervezéssel működő üzletek és arról szól a történet hogy minél több dolgot tehát minél jobban tudjanak eladni érted? nem arról szól hogy fejlődjön az ember hanem arról hogy eladjon na most ugye nekem azért ugye nem sikerült olyan hatalmas eredményt elérni mint a a más hasonló szervezetek akik más termék vagy termékértékesítéssel vagy szolgáltatás értékesítéssel foglalkoztak mert én nem arra koncentráltam mint a szervezet vezetője hogy az értékesítés a legfontosabb érted hanem arra koncentráltam hogy az emberek fejlődése a leg Fontosabb. és ezáltal én el is kezdtem még 2001-ben egy olyan szervezetet létrehozni amely kizárólag a személyiségfejledősre épült de aztán csináltunk egy varga betűt mert bejött egy új pénzügyi szolgáltatás amit megkínáltak vele engem közvetlenül hogy szervezzünk annak a pénzintézetnek tagokat és az elvitt minket elég sok időre elvitt minket, mennyire? 7 évre, 6 évre, bocsánat, 6 évre elvitt, elvitt minket és ezáltal ugye a személyiségfejlődés, az emberek fejlesztése az bizonyos szempontból háttérbe szorult de mindig megmaradt, nekem mindig az volt a szívem csücske kezdetektől 93-tól mióta embereket tanítok mindig az a szívem csücske hogy fejleszteni, olyan tudást adni az embereknek ami által az emberek fejlődnek érted? tehát maga a szolgáltatás vagy a termék az mindig csak egy eszköz volt soha nem cél érted? na most hát ezzel, ezzel a fajta gondolkodással szerintem az emberek 99%-át tudti hogy megelőzöm de ez a gondolkodás, én rájöttem arra hogy ez működik ez működik tehát ami azt jelenti hogy bennem van egy olyan késztetés, belső késztetés hogy te fejlődj, érted? és ez a fejlődés ez minden területre érvényes tehát erre a tíz területre érvényes, érted? tehát én azt szeretném hogy te ezen a tíz területen fejlődj, nyilván az alap az mindig önmagad és ezen a tíz területen az emberek fejlődnek, én azt látom hogy boldogabban élik az életüket és akkor később jöttem rá arra hogy miért volt nekem mindig ilyen típusú gondolkodásom látókon keresztül jöttem rá tehát olyan látókon keresztül akik tőlem függetlenek voltak akik tájékoztattak arról hogy nekem mi volt az előző életemben nem földi élet volt oké okay? és tájékoztatták arról hogy, hogy mi volt tehát mi a küldetésem? nem mi volt a küldetésem? hát igen mi volt a küldetésem amiért leszülettem és hogy milyen küldetést kell beteljesítenem a Földön és ezt olyan emberek mondták akiktől én nem kérdeztem ezt maguktól mondták érted? én egy szót nem kérdeztem erről tehát nem azt csináltam mint a legtöbb ember amit most csinál hogy elmegy egy ilyen emberhez és mondjuk fizet azért és kérdez, hogy válaszolja sőt én voltam olyan helyen a feleségemmel ahol lehetett kérdezni és én nem kérdeztem semmit tehát lehetett kérdezni egy olyan helyen ahol lehetett a múltról jövőről kérdezni, érted? és nem kérdeztem egy szót sem, mindenki kérdezett aki ott volt mert ugye nem csak a nejem volt ott hanem az unoka testvére is meg mi mit tudom én kicsoda és mindenki kérdezett én nem, csak mondták hogy kérdezek, mondom én nem kérdezek és amikor nekem ezekről beszéltek akkor maguktól beszéltek úgyhogy én egy szót nem kérdeztem evel kapcsolatban, érted? tehát ezt most ugye miért? miért is mondom el hogy Tudd hogy hol vagy, érted? Tud, hogy hova kerülsz, hogy hova kerültél tehát nekem az a fő célom hogy minél több tudásod legyen, érted? neked személyesen, de nyilván mivel szabad akarat van én a szabad akaratodat nem tudom felülírni nem tudlak megerőszakolni hogy, hogy te többet tanulj vagy jobban fejlődj, érted? Te hogy milyen tempóban tanulsz milyen tempóba fejlődsz az a te saját szabad akaratod, az nem az enyém ugyanúgy a fentiek sem fognak téged megerőszakolni én sem hogy tanulj többet, fejlődj többet de azt viszont csinálom hogy keresem az embereket akik fejlődni akarnak és haladni akarnak az életükben és éreznek valami olyasmit hogy ezért az emberiségért ezért kellene azért tenni mert ha a jó emberek nem tesznek semmit akkor a rossz eluralkodik a Földön és ez most látszik és mondom nem csinálhatnak a fentiek semmit nem jöhetnek le és avatkozhatnak be mert ha az emberiség nem képes a túlélésre akkor sajnos ki kell mondanom el kell pusztulnia, érted? és ugye lehet hogy abból nekem előnyöm van másokkal szemben hogy tudom hogy hova kellene tartanunk mint emberiség, mint emberek, hova kellene tartanunk és egy csepp félelmem sincs avval kapcsolatban hogy hogy mi lesz a következő életemben vagy mi lesz ebben az életemben, érted? nincs és nem is lesz miért? mert mondom, tudom hogy hogy működnek ezek a dolgok tehát lényeg az hogy hogy egy olyan világban élünk ahol most van leginkább szükség arra hogy az emberek fejlődjenek tehát most gondold végig egy olyan világ felé haladunk ami éppen beszéltük itt kezdés előtt hogy nekünk ami felé most haladunk az nem fura tehát az annyiból nem fura hogy régen is úgy működött olyan világban éltünk ahol nem bementél egy üzletbe és bármit megvettél érted? hanem ha valamire szükséged volt akkor azt általában meg kellett rendelni, mert nem volt az üzletben, ha volt az üzletben akkor éppen szerencsés voltál és megvetted, de ez azt jelenti hogy mit tudom mindenre várni kellett, mondjuk egy építkezésnél várni kellett a építőanyagra, mindenre várni kellett, autóra várni kellett akkor várni kellett egy termékre, például már megjelent, de még nem hozták be az üzletekbe, még nem volt. Akkor, mit tudom, egy-egy üzletben volt az a termék, az üzletek többségében nem volt. Érted? Akkor ki kellett fogni azt a terméket. Nekünk ez nem fura, én ebben nőttem fel. Sőt, még a fiatal ember koromat, ebben töltöttem el tehát ha például terméket akartunk vásárolni, amit nem lehetett kapni Magyarországon kimentünk Ausztriába, már ez ugye a 80-as években történt hogy kimentünk Ausztriába vásárolni, mert Magyarországon nem volt, ugye akik egy kicsit uh, már akkor ugye ezt élték, ezt az időszakot emlékeznek akár gyerekként hogy a szülőkkel esetleg ki, vagy a szüleik kimentek és kint vásároltak, tehát ez ez nem jelent problémát csak azért mert ugye most elindult az hogy ugye volt egy olyan világ ahol túltermelés volt a túltermelés azt jelenti hogy raktára termeltek nyilván élelmiszert nagyon raktára nem lehet termelni mert az tönkre megy de megnézed a termékeket azt raktára termelték tehát minden raktár dugig volt termékekkel na most ez, ez ugye a Covid-dal elindult hogy rájöttek arra hogy ez nagy bukta ha raktára termelnek mert az nem hoz pénzt mert azt el kell adni ezért ugye körülbelül olyan mértékű raktári felhalmozás volt hogy most kezdik a raktárokat kiüríteni tehát idáig tartott a raktári felhalmozás érted? tehát még azért vannak termékek mert még a raktárokban vannak termékek, érted? de a közeljövő már az lesz, hogy gyakorlatilag nem lesz raktári termék érted? Ha nem te valamit akarsz akkor most tanítanak meg rá ebben a két évben tanítottak rá hogy megrendeld és akkor majd online a gyártótól kijön neked a termék, érted? de az azt jelenti hogy mivel a gyártótól jön a termék az összes kereskedelmi lánc az kiiktatva lesz érted? Az kiiktatják most gondold végig akkor mennyi munka szabadul fel? mikor mindenki a gyártóktól fog vásárolni? mert hiányzik majd a nagy ker, a kis ker, a közép ker, kis ker, mindenféle, érted? Hát ez mind kimarad szállításra se kell több ember, hát mert most is a nagy kerbe ki kell szállítani, utána ki kell szállítani a kis kerbe a nagy kerből, utána meg ki kell szállítani a vevőnek, ez mind kimarad tehát az azt jelenti hogy a fuvarozás is lecsökken, mert nem háromszor kell fuvarozni hanem közvetlenül a gyártótól megy ki majd a, a vevőhöz a termék tehát nyilván akarják majd azt csinálni hogy hogy föntartsák a saját forgalmukat a kereskedők, hát nyilván ezért próbálja azt csinálni tudod hogy hogy látod még hogy tőle is lehet megvenni, de utána utána nézel és arra jössz rá ha gyártótól közvetlenül rendeled hamarabb megkapod és olcsóbban érted? és egy idő után mire jönnek rá az emberek? hát bolond leszek attól vásárolni aki közbeiktatódott tehát nézd meg most erre szokatják rá az emberek hogy tudjanak online rendelni ez előzménye annak hogy szépen az egész ilyen kiskereskedelmi meg nagykereskedelmi láncok azok össze fognak omlani és maradnak a gyártók meg a közvetlen szolgáltatók akik közvetlen szolgáltatást nyújtanak, ez azt jelenti hogy ilyen brokerek, meg ilyenek mind megszűnik érted? nem lesz rájuk szükség mert mindenki közvetlenül a terméknek vagy a szolgáltatásnak a létrehozzájától fog vásárolni, érted? tehát hogy ez mit fog jelenteni? ez azt jelenti hogy emberek milliónyinak a munkahelye fog megszűnni mert egyszerűsítve le lesz egyszerűsítve minden akkor az azt jelenti hogy nem lesz szükség annyi alkalmazottra az államban se érted? mivel nem lesz annyi alkalmazott, nem kell annyi kontroll, nem lesz annyi cég, nem kell annyi kontroll tehát ott is azon abban a szférában is szépen le lesz ez építve nekem ez nem fura mert ez így működött a, a szocializmusban mármint az hogy nem volt termék és, és alapvetően ugye nem ilyen kézen közön mindenen keresztül vásárolt az ember, hanem sok esetben például a nagy apósom még úgy építkeztek hogy mindig mentek a gyárba és a gyárból vették meg a terméket, érted? mondom a gyárból vették meg mikor építkeztek mindent jó apósom ugye TS-ben volt gépkocsi vezető, teherauton ezért ugye a fuvarozás az olyan nagy probléma nem volt számára szóval a lényeg, és ez megyünk, ne, megnézitek, megyünk felé. tehát megkérdezed tehát több olyan családtagom van aki megkérdezte a kereskedőt érted? A, hogy hogy, hogy áll, és a kereskedők mondták, a kiskereskedők mondták hogy hogy akadozik mára a szállítás mert ugye őrülnek a raktárkészletek és ugye ez úgy lesz hogy majd rendelsz valamit és akkor neked legyártják, érted? nem lesz raktáron, érted? a gyártási idő az meg idő lesz főleg egy bonyolultabb valaminél mondjuk egy autónál mint például a Toyota-ra már várni kell, mit bizonyos típusokra nem tudod elhozni érted? mert mert nincs gyártásban van leadod a megrendelést és jó én vettem úgy autót hogy nekem gyártották le egyet hogy nem raktáról vettem megmondtam hogy ezt akarom bele azt akarom ilyen legyen ilyen színű ilyen belső húzat stb és azt nekem gyártották le ez nem most volt még a 90 es évek végén szóval a lényeg az hogy és várnom kellett rá vagy mit tudom négy hónapot mire megkaptam ezáltal mert ugye az hiába volt olyan, volt raktáron, olyan nem volt mint amit én akartam jó? tehát és ez most szépen annyiból előnyös a dolog hogy sokkal gyorsabban gyártanak bármit mint mondjuk a szocializmusban érted? és ezáltal nem esetleg egy termékre éveket kell várni hanem lehet hogy hónapokat. tehát szépen haladunk egy ilyen, ilyen világ felé. Ami mondom, számomra nem furcsa. Számomra az se furcsa, hogy, mit tudom én, nem lehet menni nyaragatni, vagy külföldre, vagy össze-vissza. Számomra szóval ez se furcsa. Eleve én annyit mentem, mint zsidóba a fájdalom, <gül> ahogy a magyar mondás mondja, érted? A múltban, tehát kiéltem ezt a fajta vágyamat, érted? de ha nem éltem volna ki akkor is hát én azt láttam gyerekként hogy a szüleim se mentek évente egyszer lementek a nagyszüleimhez szabocsba vagy lementünk érted? És, és egyébként meg mit tudom én mi gyerek voltam talán kétszer vagy háromszor voltunk nyaralni ennyi tehát számomra ez nem fura ez a fiataloknak fura, vagy nem az én generációmnak, aki utánam nőtt föl, azoknak fura érted? akik már a 90-es években lettek ugye felnőttek onnantól kezdve fura hogy jön ez a másfajta világ és akkor most gondold végig ebben a másfajta világban az emberek többsége az többségének nem lesz munkája ezért ugye tervezik az ilyen átmeneti megoldásként, mondom átmeneti megoldásként tervezik ezt a milyen jövedelem? Alapjövedelme, igen ezt az alapjövedelmet hogy akkor is, hát de az gyakorlatilag egy segély, mert nem kell érte dolgozni, érted? tehát amiért nem kell dolgozni és úgy kapod meg az egy segély csak mennyivel jobban hangzik, hogy alapjövedelem? Hát a jövedelemért dolgozni kell, drága barátaim. A jövedelmet ingyen nem adják, a segélyt adják ingyen. Ezért ugye átmeneti állapotként, ameddig élnek a segélyezettek, addig adják a segélyt. Érted? Mondom, ameddig élnek. Tehát ugye, ha most gondold végig, akik ezeket az egészet intézik, azok ilyen olyan alapon működnek, érted, hogy bennük egy fikarcnyi együttérzés sincs az állampolgárok iránt. Tehát mondom, egy fikarcnyi sincs. Ha esetleg volt valamikor benne együttérzés gyerekkorában, akkor a szülei ezt az együttérzést kinevelték belőlük vagy ha esetleg felnőttként még volt együttérzés benne akkor az ő pozíciója által nevelődött ki belőle az együttérzés érted? tehát ezekben nincs együttérzés ami azt jelenti hogy úgy működnek hogy együttérzés nélkül és ezáltal hogy veled mi lesz Abszolút nem érdekli. Egy, kettő, azért, hogy ne lázadj föl, ezért úgy csinálják veled, mint a BK-val. Amit az imént elmondtam. Érted, hogy lassan adagolják, lassan. Tudod, mikor olvastam én erről, hogy, hogy lassan adagolva az emberek mennyire képesek elfogadni? Még a 90-es évek közepetáján olvastam erről, érted? hogy lassan adagolva az emberek úgy működnek hogy elfogadják az egyre szigorúbb és szigorúbb szabályozásokat és hát nézd meg, ez van azt mondták hogy ó, hát az egyoltás az örökké fog szólni, nem ezt mondták? Azt mondták, akkor én mondtam, hogy semmi gond, hoznak egy rendeletet, hogy meddig fog szólni ennyi, megcsinálták? meg oké, okay. utána most azt mondják, hogy ha a harmadik oldást megkapod, akkor az örök életre szól ameddig nem hoznak egy olyan rendeletet, hogy eddig tartott, érted? ez ennyit jelent hát mondani bármit lehet hát most eleve megnézzük ugye a hanyadik variáns van negyedik. harmadik, negyedik, nem is tudom, hanyadik variáns na most ha lesz egy ötödik meg egy hatodik akkor hogy lehet hogy a harmadik oltás az jó már az ötödik, hatodik variánsra is? hát, hát ha, ha jó lenne akkor kamu az egész a is az első. érted? hát hogy? mondom ha jó lenne akkor az egész egy nagy kamu mert hogy lehet egy másik fajta vírusra egy előző oltás jó? Hát, sehogy, eleve honnan tudják hogy mi lesz a következő mutáció. mutáció variáns érted? honnan tudják? tehát egy jövőbeni variánsra nem lehet most oltást csinálni Érted? Elé. Hogy? De erre senkinek nem jut eszébe. Ha biztos eszékbe jut. De azoknak, akik mennek nyakra főre és elfogadnak mindent, azoknak nem jut eszébe semmi. Nem. És elhiszik azt, hogy, hogy majd lesznek mindenféle különböző járványok, és akkor arra is jó. Hát de mire való az agyunk? nem arra hogy gondolkozzunk? Az nem az, azért hogy káposztalé lőtyög benne, nem? A, levesbe. <gül> ja, a káposztalé az kell a leveshez, persze igen és akkor eltűnk leves, tudod szóval lényeg az hogy elég, elég egy érdekes nem? ha jobban végig gondolod szóval térjünk vissza ide lényeg az hogy azért vagyunk és szeretném hogyha ezeket az elveket akik itt tanulnak azok, azok úgy elkezdenék magukévá tenni tehát itt nem arról szól a történet hogy én boldoguljak ha te boldogulsz meg te meg te akkor én is fogok boldogulni érted? erről szól a történet Mert ugye jönnek tanulni emberek azért, hogy ők boldoguljanak. És akkor kérdezem, mi lesz a többiekkel? Le van? Ezzel kezdődik, és avva végződik. Az nem ezzel kezdődik, tudod. Szóval lény lényeg az, hogy nem. tehát hogyha az oda jut az emberiség akkor ugye mi saját magunk is az emberiség része vagyunk de az gondold végig hát milyen borzalmas érzés lenne az hogy azokat mondjuk a jövőben kimentik akik tettek ezért a bolygóért valamit a többiekre meg rárobbantják a bolygót hát milyen vacakérzés lenne, gondold végig Bortos. tehát hogyha te lennél mondjuk az egyik kimentett és te tudnád hogy megtettél mindent de hát mégse tudtunk megtenni mindent mert, mert ugye be kellett omlasztani a bolygót érted? milyen, milyen érzés lenne tehát addig tudunk tenni valamit ameddig lehet tenni valamit, érted? tehát itt egy a legfontosabb hogy az emberek képesek legyenek gondolkodni tehát most egy olyan trend van hogy az emberek egyre inkább ne gondolkodjanak hát az ellen úgy tudunk menni hogy egyre inkább gondolkodjunk, érted? jó tehát de ennek így kell lenni, hát az emberiség nem alkalmas arra hogy túlélje mert annyira elhűlnek az embereket, hát, hogy így jártak ugye van egy párhuzamos kísérlet ahol elindították ugye másfél millió évvel ezelőtt ugye a földbolygónknál is ezt a kísérletet meg egy párhuzamos bolygónál ami nem a naprendszerben van és ott már aranykor van és ugye ez, ennek a bolygónak az lenne a szerepe, hogy itt is aranykor legyen és akkor a két bolygó az tudna együttműködni, érted? de ha itt nem lesz aranykor akkor ez a bolygó az azt jelenti hogy fogják, azokat kimentik, elviszik arra a bolygóra, többire rá rárobbantják a bolygót összeszedik a lelkeket és viszik a periféria szélén létrehozott tehát az univerzum szélén létrehozott bolygóra ahol szépen majd mit tudom én száz család elindul megint azt akkor abból mi, mikor lesz mondjuk 7 milliárd gondold végig tehát vajon mikorra fogsz újra születni? gondold végig a franc akar kimenni a univerzum szélére egy kőkorszaki bolygóra, érted? és akkor Frédi Benit játszani meg Vilmát meg Irmát, <gül> nem? szóval a lényeg az hogy, hogy azért hogy tudatosodjunk nekünk kell tenni, helyettünk nem fog tenni senki semmi hát ennyit szerettem volna elmondani itt az első részben, a második részben képzést tartunk méghozzá olyan képzést ami ahhoz kell hogy ezekkel helyesen tudjál bánni érted? a képzés az nem csak azt jelenti hogy megmondjuk hogy mit nem jól csinálsz és elmondjuk azt hogy nem így kéne csinálni hanem így hanem ugye olyan módszerek vannak, hogy képes legyél megtanulni a helyes működést, érted? Mert ugye az egyszerű megmondani valakinek, főleg aki tudja és jól működik azon a területen hogy ne bénázz már, hát csináld így, tehát ő nem tudja így csinálni érted? miért nem? azért mert ott van benne a múlt és a szokások ha most egyszerűen fogalmazunk akkor ez a két szó, múlt és szokások és annak alapján működik ahogy a múltban és a szokásai alapján működött és nem tud egyik napról a másikra átállni miért? nagyon egyszerű, hogy ugyanabban a környezetben él ahol eddig Érted? És ugyanazok a környezeti hatások érvényesek rá, mint eddig. És ahhoz, hogy az ember megváltozzoná, ott kezdődik, hogy kellenek módszerek. Hogy használja arra a környezetre, amilyen környezetben van. Érted? Hogy mit csináljon adott helyzetben. Ha történik egy ilyen dolog, mit tegyek? ha egy olyan dolog történik, mit tegyek? és ezek módszerek, ha az embereknek nincsenek módszerek akkor hiába tanulnak hiába mondják meg nekik hogy ilyen vagy, ilyennél kellene válnod. nem fogja tudni megcsinálni csak akkor ha vannak módszerei minden olyan dologra ami adódhat, ami gátolná azt hogy az illető változzon hát gondold végig ha az emberek környezetet támogatná azt hogy fejlődj akkor már milyen magas, szinten fejlőd, milyen magas szintre fejlődtél volna de az a környezet az nem támogatja, az egy környezet, érted? az a környezet van és olyan amilyen te tudsz módszerekkel hatni a környezetedre, érted? tehát olyanná kell válni aki képes a környezetére hatást gyakorolni mert most az emberekre a környezet gyakorol hatást és azért egy jelentős változás hogy valaki most úgy él hogy a környezet gyakorol rá hatást ahhoz képest, hogy úgy kellene élnie, hogy a környezetére ő gyakorol hatást. Tehát hiába mondják meg az embereknek, hogy ilyen vagy, ilyenné kell válni, semmit nem ér. Ha az ember nem tanulja meg azt, hogy te hogyan gyakorolj hatást a környezetedre. Érted? Akkor ez sose fog működni nyilván vannak olyan emberek akik erre álbóvó képesek de a többség nem sőt a túlnyomó többség nem képes erre mondhatjuk azt hogy azok a kivétel kb. 3% amely arra képes hogy ő gyakorolja hatást a környezetére 97%-nak meg kell ezt tanulni köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak szeretlek benneteket, sziasztok! hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós Mesterkósnak ezt a képzést is én az életem egyik legjobb döntésének tartom a mai napig közel 6 év után hogy elkezdtem és azóta is itt tanulok. Én mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogyha már találkozott a PPH-val, akkor azt vegyek komolyan, mert hogy azok jelek. És ö, mivel nincsenek véletlenek, mi már megtapasztaltuk, hogy Szerdacsik Miklós, amit tanít, az betűről-betűre tényleg úgy van. Hiába van a tudás, hogy nem tudjuk alkalmazni. Egyszerűen ö, segítség nélkül elakad az ember, ö, nincs kihez fordulni a PPH-n kívül. Ha jobb világban szeretnél élni, azért vagyunk itt a földön, mert ezt nekünk kell létrehozni, ezt senki nem fogja helyettünk megcsinálni. A cselekvő gondolat semmit nem ér cselekvő nélkül. Itt minden tudás megvan, megvannak vannak az alkalmazási technikák, a személyes segítség és az összefogás is, mert anélkül se lesz semmi mindez egy olyan összegért amit mindenkinek megfizethetőnek lenne legyen ö, 30 óra képzés 9800 forintba kerül tehát óránként 330 forint szerintem egy kávét nem adnak ennyiért máshol. az első hónap ettől egy kicsit eltér az 19700 forint ö, rosszabb helyre is el szoktunk költeni 1-2 tízezer forintot ezért a, a nagyon kicsit csekély összegért olyan szintű tudást és segítséget kapunk, amivel valóban meg tudjuk oldani az életünket, sőt másokénak is, másoknak is tudunk segíteni. Hát én is nagyon szépen köszönöm Miklósnak ezt a színvonalas előadást. Hát tulajdonképpen nekem egy történetet jutott eszembe, hogy hogy tudunk hatni a környezetünkre. Ez onnan kezdődik, hogy a Jóisten meg az ördög találkozik. Mondjuk, hogy vagy, hogy vagy, jó vagyok, jó vagyok. Mondja az Isten, hogy hát van egy problémám, van itt nálam egy jó ember, úgy hívják valami Lenin, állandóan lázít, provokál, én nem tudok vele mit kezdeni. Mondja az ördög, hogy gyerek küld le hozzám, majd én intézem a dolgát. Ez meg is történik, egy jó év után ismét találkoznak. Hogy vagy, hogy vagy, jó vagyok, jó vagyok, mondja az ördög. Hát, bocsánat, most sietek, mert megyek a párgyűlésre. Szóval, tehát próbáljunk a környezetünkön változtatni. Mindenre van megoldás. Itt a PPH-nál meg fogjuk kapni azokat a módszereket, hogy minket ezt tudjuk. Tehát nagyon követhető emberekké kéne, hogy váljunk. mindig azt mondtam, szüleim révén, hogy tulajdonképpen a célunk egy felsőbb létformába visszajutni, tehát az eredeti létformákba visszajutni. És ugye annak idején nagyon foglalkoztatott ez a kérdés, hogy a cél fent a hegycsúcs, tehát a csúcsra kell feljutnunk, és mindenki mondja, hogy ugye, hogy a hegyre felvezető út az több is lehet. Na de minél több a tudásunk, minél feljebb vagyunk a csúcshoz, annál kevesebb út van. Mikor felértünk a csúcsra, ugye ott már van egy kilátó, hogy vissza tudjunk nézni. Viszont erre a kilátóra már csak egyetlen egy lépcsőfok vezet fel. És ezt a lépcsőt fogja nekünk megmutatni a PPH belül Szedlacsik Miklós. És ugye, hogy nem csak megmutatja az utat, hanem egyáltalán vezet is bennünket. Felvezet a, a kilátóba, hogy visszalássuk saját magunkat. Sőt, mi több, megtanít minket is, hogy fel tudjuk vezetni. Ugye, hogy a követő embereinket, mivel ugye ott csak úgy lehet, hogy egymás után felmenni. Tehát jó vezetővé, követhető vezetővé kell válnunk, amit itt. Mindenki meg tud tanulni a pph n és meg fogjuk találni a lépcsőt. Fogot. Hát most szünet következik, szünet után a kocsképzésük lesz, amely ha szeretné részt venni, várunk szeretettel, ha úgy látod, hogy nem érdekel ajánlatunk, örültünk, hogy részt vettél, megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik, óra egész szig fog tartani. Éppen nézem örök. Köszönöm szépen!